Ahoj, vítejte v tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme tyto krásné tužky pro pečopáky a panenky. Budeme potřebovat nůžky, párátka a fixy. Nejprve si vezmeme jedno párátko a ustřihneme ho. Ustřihneme ho tak dlouhý, jak chceme ho mít. Vezmeme si jednu párátku a jednu fixu. Fixou namalujeme špičku párátka a potom ho nějak barevně ozdobíme. A můžeme udělat troj Tři a 4 barevnou. Když to budeme mít, tak to může vyber, vypadat hruba, zhruba takhle nebo takhle. A pak si jich můžeme udělat víc a bude to vypadat takhle. Tak, tak ahoj!